طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة الثالثة من بودكاست سرب ساودي اليس راب باد مين معانا اليوم الضيف سبيشل الفائز بمسابقة ساودي اليس الثانية الشيخ شخص موهوب مبدع رابر واكي أنا عرفته تقريبا من ستة سبعة شهور بعد المسابقة الأولى لساودي اليس اللي فاز بيها محمد مين كان مين معاه الشيخ كان معاه فيتشر في أغنية خيال أغنية جبارة المسابقة الثانية مين اللي فاز بيها الشيخ زميلي. بأغنية بركة. تكلم لي عن أغنية بركة. آم في البداية أساسا قبل أغنية بركة أنا كنت موقف أغاني أنا مبدئيا حاليا لي ثلاث سنين اغني وعشرين عشرين وقفت كنت أسوي أغاني بس كانت لنفسي ما كنت أن وقتها أنا كنت أعرف مين من قبل يغني راب كنا أصحاب عادي من قبل الراب كلمني هو كان وقتها لسه دوبه بادئ ورحت عنده وكنت في نفس اليوم ذاك اللي نزلت فيه بركه هو نفس اليوم اللي سجلت فيه بركه كنت موقف لسه ما كنت ناوي انزل شيء وامانه يعني ميم هو اللي كلمني هو اللي قال لي لا الشيء ذا لازم ينزل وعلى فكره اول ما سجلتها ما كنت مقتنع فيها ابدا كنت اقول شوف اغنيه مره عاديه وبس okay. يعني اقنعني ونزلتها في نفس اليوم ذاك الحمد لله يعني اول ما خلصت التسجيل على طول نزلتها على طول ما قعدت ساعتين احيانا يعني الشخص يشك في نفسه وما ادري وفي النهايه يكون هذا الشيء اساسا جبار وزي كذا عارف بالضبط طيب هذه بالنسبه لاغنيه بركه انت عندك اغاني غيرها ما شاء الله يعني خيال برضو الفيتشر الدريم فكرة... تيم بينك وبين محمد ميم على فكره انا عندي فوق تقريبا 20 اغنيه يب يب نتطرق لها طبعا اليوتيوب شيء خاص والسبوتيفاي شيء خاص نبى نرجع للتاريخ من بداياتك قبل ثلاثة سنين في قصص كثيره انا ما ادري اذا اتكلم ولا خليك تتكلم عنها قصتك بالذات والمشكله اللي كانت مع في 12 واللي تصلحت طبعا الحمد لله فاحكي لي كيف جات ايش صار اعطيني كل التفاصيل هي البدايه نزلت يعني كانت ما ادري ايش اللي خلاني بالضبط بس وقتها كان في الويف حق القيادات كانوا لسه دوبهم طالعين وكانوا كل الرابرز كذا بينزلوا فريستايلات في انستا وحسيت انه انا اقدر وكتبت كذا شيء مره كذا كان استهبال استهبال لابعد مدى ونزلته ويعني جاب لي فيوز مره حلوه على وقتها يعني 10000 كانت شيء مره كويس ولقيت كومنتس مره حلوه خلتني من جد يعني ابدا اخذ الشيء ذا سيريس نوعا ما هو لسه كنت شايفه هوايه بس بديت يعني اشتغل فيه له من جد شغل جبار طيب بالنسبه للبيف والدسات اللي صارت مع بي 12 شوف هي هرجه v 12 يعني فيها اطراف مره كثير حلو فانا لو تكلمت عن المشكله هذه يعني ممكن انه فيها اطراف حيزعلوا ممكن فيها مشاكل اكثر ممكن المشاكل ترجع لانه هي حاليا المشاكل يعني تقريبا منتهيه من اول فاهم بس انا حتكلم عني انا كالحالي شوفوا يعني انا ما بذكر اسماء معينه بس آه هي كانت المشكله اساسا مو مع الفي 12 مع ناس ثانيين واتطرقت الى الفي 12 آه يعني بهروش ثانيه زي ما قلت لك انا ماني حاب اقولها وبس زي ما انت شايف يعني اغنيه خلاص سجلناها انا في الاستديو حق الفي 12 يعني حاليا الامور مره كويسه وجلست معهم وقعدت مع كم شخص منهم وتكلمنا في الروش دي كلها وبس آه. حالياً أنا من جهتي أنا ما في أي مشاكل، ما في أي كره، ما في أي زعل، ما في أي شيء والأمور مرة طيب هذا المهم الإصلاح البيفات هذه في النهاية ما لها أي فائدة بشكل كبير لو أكيد إني بقارن دائماً بالسين الأمريكي لأنه هذا هو الأساس، وهذا الأصل اللي نتعلم منه كل اللي كانوا في بيفات وخشوا في بيفات إيش يتكلموا فات جو كمثال لما بيفات خش بيفات مع 50 سنت خش بيفات مع جيزي قال م. البيفات بالذات هناك خسارة بزنس، خسارة فلوس، خسارة فرص كثيرة، وغير الفرص أشياء مال أمها داعي تصير في الشوارع، وأشياء ممكن تأثر من جد على حياتك، على سمعتك، على كل شيء. عموما هذه البيفات أهم شيء أنكم صلحتوا وضبطتوا الوضع، وشفنا تصوير فيديو كليب واضح أنه حيكون شيء جبار، أغنية أعتقد أنها دريل دريل أنت ومحمد ميم؟ يس صورتوها من اللي صورها؟ كالز بنفسه، الحمد لله هذه زي ما شفنا فرصة لما كالز يصور لك فيديو فأكيد إنه شيء كبير وأنت لك مستقبل كبير في الساحة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله الشيخ ح يحتل وأنا وميم. أصلا والميم أكيد لازم أظبط الدريم تيم يا خوي لازم على أساس إنه إيش؟ ميم ما هو تاكي هنا بس يلا ما أعتقد إنك خشيت في تفاصيل كيف تعرفت عليه بالذات المواقف اللي بينكم خلف الكواليس وزي كذا، فعلا هو الشخص اللي اقنعك انك ترجع يعني كنت مبطل مبطل ولا ايش الهرجه؟ كنت مبطل 100%، انا كنت اغني عمري 13 سنة، 14 سنة حلو ودخلت في بيفات وفي مشاكل مع ناس يعني تعتبر اسامي كبيرة في الراب ايه وشي ذا مرة ضر لأنه هم كلهم عندهم جماهير وأنا ما عندي جماهير فاهم صحيح وكان ضغط ضغط يعني أنت عارف كيف جمهور الساحة أكيد فكان ضغط مرة كبير بالنسبة للولد عمره 13 سنة جدا فالاشياء ذي خلتني خلتني انسحب بعدين يمر الوقت وتبدا تكبر تبدأ تفكر صح وتاخذ القرار الصح. فعلا 13 سنه بالذات حمل كبير وما ممكن الوعي وانك ما تعرف الصح من الغلط ممكن تنبلف بسهوله هنا الكباريه اللي فوق ال 25 ينبلفوا لين دحين وعقولهم لسه نفس الشيء فايش تتوقع يعني لما نكون عمري 13؟ ابى اخش في امور احس انها او الناس اكيد بيعرفوا شخصيتك اول شيء ابى ارجع كان المفروض نقول ايش اسمك الاول؟ اسمي <تصفيق> الاول عبد الله ولقبي الشيخ سو so, الشيخ مو بس كذا اسمي حقيقة عبد الله الشيخ الشيخ فعلا ونعم مالك صوت فبس هي اسم على مسمى كلام كبير يا <تصفيق> <تصفيق> طيب برضو انا مصر اني ابقى في البدايات لاني بتكلم عن كذا شيء كثير من الرابرز بدأوا مثلا بعضهم بدأوا بفريستايلات الناس بدأوا انه كان اساسهم كتابة اشعار، هل ارتجلت على طول او ايش اللي صار؟ كيف كانت البداية؟ او كان في شخص يكتب لك في البداية ولا ايش اللي صار بالضبط؟ لا شوفوا هو ارتجال حقيقة هذه انا لاين ذلحين متعقد فيها، بس بداية يا اخي هي الين يوم ذا انه الهام بس، أوقات معينة كذا احس انه عندي ليركس، افتح النوتس في الجوال وابدا اكتب، هو الموضوع كان بس اني اقول سالفة وادي راين بعد كل جملة، حرفيا كذا كان فوق فريستايل، وبعدين تبدا حبة حبة تخش في السين وتبدا تتعلم كيف تكتب تراك احس يعني شوف حتى من جد الفريستايلات مو شيء سهل مو شي اي واحد يسويه يعني عندهم الميموري اقوى من الناس لازم اللي لازم الميموري تكون عندك شيء اكيد الميموري اقوى بكثير من الناس اللي يكتبوا لكن مو شرط انه يكون احسن لما اكتب انا بكون غالبا بتكون من ناحيه الليركس وزي كذا افضل افضل من الفريستايلرز لانه في النهايه كبير من جاست رايمز ممكن تكون سهلة، ما زلت أؤمن بالكتابة والكتابة أفضل وأقدر طبعاً الناس اللي يسوي فري ستايلات. طوال جايزي تاريخه جايزي, جايزي. جايزي طوال تاريخه ما في كل شيء فري ستايلات، قبله كان بيجي، بعده مين؟ للوين، وأخذوا الستايل ذا، هذول من بالنسبة للرابرز الليريكال. أبو كيف هذا الشيء يطلع من عقلك؟ فهذا يعني يدل على أنه ممكن كذا وكذا. يعني مو شرط ما تفرق، رابرز كثير توب أنا شفتهم ما يعرفوا يسووا فري كل الفريستالات اللي بتشوفوها عند دي جي فانك فليكس وزي كذا ترى 99% منها مكتوبه مسبقا فما يرجع يعني زي جي زي مثلا كيف طريقته في التسجيل يرمي كم لاين يفكر في اللاين زي كذا يرمي كم لاين وقف في رابرز زي مرغم موسى انه آه يسجلها لاين لاين يجيله لاين يب سجله يقعد شوي يجيله لاين يسجل فهي نفسها نفس الكتابه هي طرق لانه احيانا الكتابه تجيك بشكل سريع لو كتبت كمان بدون البيت وبدون اللحن بدون اللحن بالذات تجيك الكتابه إيه بسرعه إيه قافيه ورا قافيه يصيرك تتقيد باللحن ما هي مش الستايل المهم الشغل اللي بتقدمه جبار واقول ذا الشيء ما هو تعزيز ما هو تسليك انا ما جيب ناس هنا الا واثق في الموهبه انها توب توب ما شاء الله وللامام يا اخوي فيا خليني اتكلم لما قلت لي مين الناس قلت ذكرتلي ذكرت لي القيادات بعرف مين مصادر الالهام اللي كانت اوكي انا من جد بسوي ده ذا الشيء شوف انا هتكلم عني وعن اقول اغلب الرابرز اللي كانوا معايا وبعمري وقتها في الوقت اللي كنا فيه بس أيه. في رسالات انستا فهم آه القيادات هم اللي حرفيا ادوا حافز ابن لذينه لانه الناس اللي الرابرز اللي بعمري انهم يبداوا وينزلوا وانه ما يخجلوا من الشيء ذا بالرغم انه انت عارف كيف نظره المجتمع للرابر فاكس فشجعوا حرفيا شجعوا الشيء ذا وعن نفسي انا برضه هم اللي ادوني حسسوني انه لا انت تقدر فاهم لانه شوف فين كانوا وفين صار يب اليونغ مو بس يعني حلم الاشياء اللي بيسويها ما شاء الله لانه مو بس حتى الراب الدرجه لانه غالبا الناس الكرييتف ترى عندهم اكثر من موهبه اليونغ فنان حقيقي يعني هو انا متاكد تخمين يمديك تصير ممثل صح؟ قد جد. جد جد ما يحتاج اغلب الناس الكرييتف زي كذا اقدر اسوي اكثر من شيء في الكرييتف فيلدز وزي كذا إنه اليونغ ما شاء الله اشتغل صح شمس المعارف بسلسلة، لأنه أصلاً بتصوّر فيديو كليبات فبتتعلم إيه. فيها تمثيل وفيها آكتن وزي كده تعود على الكاميرا تعود على الكاميرا، مو كل الناس عندهم جرأة أنه يوقفوا قدام الكاميرا مم. مو كل الناس عندهم جرأة أنه يوقفوا لايف تشوف نفسك لايف، تشوف نفسك في ميدل بيست تشوف نفسك تتخيل نفسك وانت مكسر الدنيا إيه أني هذا الهدف تقدر تقول انه هذا الهدف الهدف الاساسي انه اكون رابر له قاعده جماهيريه مره كويسه وبالراحه اقدر اسوي حفلات مره كبيره زي الحفل حق ميدل بيست مو شرط اقول لك يعني هون عالمي ومنه هذا الهدف البعيد بس انه عندي قاعده جماهيريه مره كويسه هنا في العالم العربي او في السعوديه واقدر اسوي حفلات مره كبيره فاهم يب هي بناء القاعده يبدا تدرج حبة حبة ابدأ مثلا جدة او تبدأ بالحارة أصحاب كل الناس اللي تعرفهم ختمت الليفل ده تختم جدة ختمت الليفل ده بعد المملكة بعد الخليج بعدها العرب بعدها العالم ان شاء الله وما تدري ما تدري يعني في النهايه ما تدري من يتابعك اساسا وانت بتسوي الاشياء ذي تطلع قدام الكاميرا تبين شخصيه في مرحله وعمر جدا صغير هذا بيعطيك ان شاء الله فرص للمستقبل بتكلم عن الشهره بشكل عام عيال يعني بيقولوا عنك مشهور وزي كذا بس طبعا لسه تكيط طموح اكبر وزي كذا ناحيه الشهره الشهره هل تعني الموهبه ولا مو شرط مو شرط يعني في رابرز كثير طلعوا ومشاهير في كثير ناس في الراب ما يعجبوهم الرابرز ذول فاهم يشوف ايه. انه مو رابر كويس <تصفيق> فالشهرة هي حرفياً من ربك من ربك أنت يعني فيك قبول ولا ما فيك قبول وبرضو طبعاً تعتمد على الموهبة يعني بس برضو في مواهب كثير ما طلعت صح فهي هي من الله سمعت تو شورت ما توقع أنك تعرف تو شورت لأنه رابر من التسعينات وأنا مرة يعني مندمج في السينة الأمريكي تو شورت واحد من كالي رابر اسطوري من ايام بيجي يوتيوبك وإلى الان ينزل اغاني وزي كذا يقول لك عمره ما كانت بافضل موهبه لانه هو يقول لك بنفسه انه انا ماني افضل موهبه اساسا لكني احسن من الرابرز مره كثير من ناحيه الشهره من ناحيه المعرفه من ناحيه العلاقات من ناحيه الهيتات تعتمد على ايش على جهدك ام علاقاتك قديش تبغى ذا الشيء قديش عندك استمراريه وما تستسلم فهذا اللي يوصلك واللي يفرق بين رابر ورابر ممكن تكون أو واحسن رابر في العالم العالم ما شافه بسبب انك استسلمت بعد سنتين ثلاثة و انك ما اشتغلت على الماركتينج اكيد الماركتينج جزء كبير جزء ومكلف مرة كبير وهو استثمار في النهاية انت بتستثمر في نفسك وممكن ما يكون مكلف زي مثلا على الفيديو إيه. اللي انا نزلته في تيك توك الحين جاي بمئة ماركتينج مئة في للدريل الجاي مم. بس ما دفعت عليه ولا ريال اللهم ما شاء الله في بالي. شوف هذا هو الواقع في ناس ما شاء الله تضرب معاهم سريع سريع تقول مو ماركتين بس اكيد في ناس نشروا والاشياء لا هذا يعتبر يعني الناس هذول سوقوا قولك أساساً لكن في النهاية جات للشخص الصح الشخص الصح نشر وبالباقي اللي عنده نشره زي كذا انت ما دفعت من ناحية الماركتين هذه شيء يعني. بس الواقع الأغلبية ترى حيكون فيها كعة حيكون فيها جهد حيكون فيها طيحة حيكون فيها قومة عادةً تجيب مستثمر تحاول تقنع ريكورد ليبل إنه ميدفعوا ويستثمروا في موهبتك إذا ما عجبهم الوضع شافوا عندك فيوز عادةً حيحسبوها للأسف غالباً حيحسبوها بالفيوز أكثر من الموهبة أما إذا كان عندك شخصية عندك علاقات مثلاً ممكن تضبطها من هنا وهنا زي أي فيلد ثاني في العالم برضو نفس الشيء الميوزك حتعتمد على العلاقات بشكل أساسي العلاقات خاصة نتكلم في الراب بسينة السعودي مرة حتفيدك لازم أنت فأس. كرابر خاصة لو جديد توسع علاقاتك وتوسع معارفك والناس اللي انت تعرفهم في السين الحمد لله يعني لما كنت صغير وبدأت أغني كنت طبعا أنزل تجمعات ومن ذا الكلام عمري 13 سنة بس آه كنت اروح واتعرف واسلم واكلم كل الناس اللي موجودين انا كنت اسجل بايفون 6 فا الاشياء ذي قدرت اوف عرفت فلان أو دبرت استوديو دبرت عده أيه. من واحد وكذا وكذا بدات اسجل فاهم كذا كانت بدايتي أيه. سجلت اول البوم لي بهذه الطريقه باي ذا واي سجلته في يوم واحد هندسته في يوم واحد طب شوف شوف الإجتهاد هذا كرف البوم يقول لك في يوم واحد جيزي يا خوي <تصفيق> او يعتبر باصح ميكستيب ما نقول البوم غالبا صح لا البوم كذا من الصفر مكستيب والبوم الناس تتلخبط بس مكستيب عاده ما في دافع مالي ويكون في نفس الوقت ممكن الحان ما هي ملكك وما عندك الحقوق حق لا كان ميكستيب فميكستيب <تصفيق> إيوه. ستيل ميكستيب وكان الهدف اني انزلها قبل اسير 14 عشان كان في نظري انه ما في رابر عربي عمره 13 وأقل نزل البوم فكنت بانسب الانجاز هذا لنفسي ان انا اصغر رابر عربي ينزل البوم انسبو <تصفيق> هو هي كانت كذا كان عمرك 13 صح؟ ايه خلاص فاكت فاكت موثق ومختوم عليه الشيخ اصغر رابر ينزل البوم في العالم العربي ابتكلم عن المستمع العربي طبعا المستمع زي ما قلت انه يركز على شخصين ثلاثه وانتهى الموضوع ما عكس امريكا ما امريكا اللي فيها الناس تتابع كل شيء اول باول تدعم الرابرز من شراء اغانيهم في اي غير كذا الناس المشاهير اغلب جمهورهم ما هم جمهور فعلا راب يعني مو بس من ناحيه انه يعني حبوا الشخصيه بشكل اكبر الشخصيه كانت اهم مشاهير الراب الفن يب ممكن بس الاغلب لا شوف هاريس المستمعين الاولى هذه على حسب اي حقبه فاهم يعني مثلا ايام 2017 الفتره الزمنيه هذه أقول لك أوكي كان في كان فيه مرة ناس متعمقين في الراب وفي الرابرز وفي الراب سين تحديدا أتكلم أيه. السعودي أنا مالي في العربي في السعودي كان في كان في مرة كثير ولو تلاحظ أرقام البيفات حتى البيفات اللي ما هي مرة كبيرة كانت تقريبا متقاربة يعني أرقام مرة تعتبر حلوة وفي كذا في ناس يحبوا يسمعوا دكتور سليم يحبوا يسمعوا بيج ستار يحبوا في ناس متعمقين في الشيء ذا فاهم فهو جات فترة كذا اللي بدوا اليوتيوبرز والسوشيال ميديا حق السوشيال ميديا ينزلوا أغاني راب فكذا اختلط الجمهور بس كان في في ناس عدد مرة كبير ومرة كويس متعمقين في الراب. مع الأسف حاليا يعني تحس أغلب الجمهور مات. لأنه هو الراب كذا بدأ خلاص يفنش على 2020 انتهت الويڤ اللي كانت من 2017. اوكي. وفي ويف جاية. في ويف جديد دائما، الويڤ هذا حق مين؟ يمشي خميم. يس <تصفيق> سير دريم تيم. <تصفيق> دريم تيم ليتس جو بما نتكلم عن دريم تيم الاغنيه هذه الصلاه على النبي يعني انا كنت زي ما قلت اتوقع انه ستايلك فقط اغاني شعريه وبالنسبه لي الاغاني الشعريه واللي فيها عاطفه واشياء من القلب زي كذا ما اتكلم انه سوفت لا اشياء مره جيده ويرتبطوا الناس بها بشكل كبير تتوقع انه هذا فقط ستايلك اول ما سمعت وقلت استمر هذا يعطيك نطاق اكبر من شريحه الراب لكن لما سمعت اغنيه دريم تيم عطيني اللاين حق الاتحاد شكت في ولائي أنا ما عرفت ان انا اتحادي اي <تصفيق> اتحادي الولاء عنده فل لا تشكي في ولائي لاني اتحادي اكثر اغنيه جابت فيوز <تصفيق> لي 10000 في اليوم <تصفيق> وصلت <تصفيق> سو الحمد لله صفر. <تصفيق> طيب يا شيخ ابى اسال ايش ستايل الراب اللي تحسه ممكن يضرب بشكل اسرع برأيك الخاص، هل ما زلنا في عصر انه لازم يكون هارد كور بيف ليركس ولا اشياء طقطقه فله ولا اشياء عاطفيه شاعريه؟ نسيت الجزء المهم وهو الراب الهادف، ايش الستايل اللي تحسه ممكن يضرب بشكل اسرع؟ العاطفي او الحزين، لانه قاعد اشوف كثير مره من الجيل الجديد ماسك معهم موضوع الزعل والاكتئاب حتى لو هم ما فيهم اكتئاب، الموضوع بس كذا بيوهم نفسهم بس انه مره ماسك معاهم فاحس انه هذا الشيء اللي ممكن يزبط يالمعدوم إيه <تصفيق> على سيره الاكتئاب عندنا محمد ميم خلف الكواليس محمد ميم كينج الاكتئاب بوي ما <تصفيق> مكتب. مو عشان ال الجيل يحب ذا بس احس احس الجيل الجيل كله متوتر وعليهم تراكمات كثير هو فاكت, فاكت على دي هو فاكت نفس اللي قالها ويكس الجيل هذا يعني عليه تراكمات تراكمات ايش على اساس ديون الدنيا يا رجل يكون لسه الثانوي مو عارف مو عارف مصيره مو عارف هو حيكمل في الشيء اللي هو يحبه واكثر اكثر الجيل الحين اللي طالع يعني مو بس هم الدراسه لا عنده شيء ثاني كم شتت في اشياء كثير فالاغاني هذه ممكن تكمل نفسها لا لا صعب تقنعني بس لا شوف وحتى الجيل اللي فات كان عندهم ممكن نفس مشاكل ذي حتى اكثر مهم. بس ممكن انه ما كان فيها اغاني توصفهم عشان كذا اقول لك الجيل هذا الغاني ذي برضو زادت عليهم إحساس الاكتئاب هذا المزيف لا مو كله أحن. مزيف طبعا اوكي اذا بتكلم عن الجيل اللي قبله كل مشاعد نفس الشيء الغضب نفسه نفس شعوره الحزن اللهم ان يطلع بطريقه مختلفه م. عارف فالجيل السابق انه لازم تكون ماتشومان رجل اكتم عواطفك طلعها بطريقه عنف بطريقة ابسلخ كل من هنا هذه برضه فيها جزء اذا بتكلم من ناحية فلسفة فيها جزء حزين، الجيل ذا تقول انه سوفت بشكل اكبر و مو ذي الدرجة إيه. بس هي إيه فاكت نوعا يعني انت تشوف اوكي الستايل اللي فعلا فيه عواطف وفيه اشياء مو شرط انك انت تكون مرة وين تقدر تجيبها بطريقة زي بركة زي ليالي زي خيال يا سلام بالنسبة لي فعلا لما سمعت اغاني بركة وزي كذا ابدا ما قلت انها سوفت قلت انه شيء شاعري، شيء عاطفي، شيء من القلب بس شيء ممتاز، في نفس الوقت جاي من يعني تحسه جاي من شخص اذا مو ليدر الان، ليدر للمستقبل، وباين انه في شخصية ليدر الان والمستقبل طيب ابغى اخش في فقرة ثانية من باب تغيير موقف محرج موقف هو في كثير ممكن شافوه اللي هو في التجمع، لما في نص التجمع والخل كلهم قاعدين يطالعوا فيا، وسحاب قاعد يصور نسيت الليركس <تصفيق> اللقطة نفسها معقول انه سحاب دخلها؟ <تصفيق> لا لأنه أنا كملتها فري بالنسبة للموقف محرج شيء سويته وندمت عليه شوف هو مو مو ندم تمام بس بشكل عام البيفات اللي الكثيرة اللي دخلتها مو عشان البيفات نفسها لأنه شوف شوف شوف يعني بكل صراحة دخلت نفسي في مشاكل مرة كثيرة وزي ما قلت لك في عمر مرة صغير اوكي فكان ضغط ضغط يعني مرة كثيرة على بني ادم عمره 13 سنة، زي ما قلت لك هو الشيء اللي خلاني اوقف. فيعني okay. انا ندمت اني دخلت في مشاكل مرة كثيرة. هي المشاكل لحالها شيء غلط، mm. بس انا ما اقول لك اني ندمت على على المشاكل لو كانت مثلا قليلة، لانه في الاخير انا يعني استفدت منه لو ما دخلت على المشاكل ذي ما كنت حكون الشيخ حق اليوم، ما كانت حتطلع الاغاني اللي انت سمعتها الحين زي دريم تيم وبركة. بس يعني ندمت اني مرة كثرت من المشاكل. فاكس الحياة تجارب في النهاية ونتعلم من الاغلاط ونتطور الانسان يتطور، اذا ما تطورت بعد 10 سنين هذه بهيم، السؤال اللي بعده أكبر كذبة كذبتها؟ أكبر كذبة كذبتها؟ حديك في المجال يعني مش في حياتي الشخصية عادي في المجال؟ كنت دائما أكذب في عمري ما أدري ليه كنت يعني أكبر نفسي عمري 13 أقول لك عمري 15 فاهم؟ أوه كلنا أنا هذي فيلمك أو مسلسلك المفضل؟ مسلسل فريندز مسلسل تاريخي ما يحتاج أنا سمعت إن جدا. عندك مشاكل مع الأنمي أوه جداً <تصفيق> اليوم ما في جي إي فعال <تصفيق> <تصفيق> لا جدا نفسي اخذ الموضوع ذا سيريس انت ليش تشوف انه الراب الانمي ما شرحته ذاك اليوم شرحته وقلت لكم مساله ذوق بس انا ما ما كنت اشوفها فعلا انها فنطله بس بس شوف انا ما احب الانمي تمام مو ما احبه بس ما مو, مو ذوقي مو جوي فاهم اوكي بس انا بشوف انه فكره الراب انه شيء حر بالعكس عادي انت لو غنيت عن انمي لو غنيت عن كابتن ماجد امورك حب في الاخير هذا واقع انت في مساحه حره بقول انه شيء عادي بالعكس يعني حتى لما شفت عندي ناس كثير يعشقوها مؤخرا وفي الراب، هذا شيء ما توقعته، فيا انمي جمهور الانمي وجبه مستعد تاكلها كل يوم. العصيده. بلد غير السعوديه مستعد تعيش فيها للابد. مصر. ما ادري ليش حسيت كذا. لا مصر مره مره عجيبه. هي تقريبا اكثر بلد سافرت لها واكثر أوكي. بلد انبسطت فيها. طيب هذه آه عارفة سمعتها في الاغنيه قلت آه. دريب تيم كانت واضحه الفريق اللي تشجعه الاتحاد يا سيدي خارج الراب ايش الاغاني اللي تسمعها تقدر تقول بوب بوب مين عندك اسم معين ولا مايكل جاكسون يوزر مايكل جاكسون كينج <تصفيق> اوف بوب لو كنت ممثل ايش الافلام اللي تحس انها تناسب شخصيتك هو اكثر شيء انا احبه اللي هو ادوار ويل سميث تقريبا سميث انا مره احبه احب الكوميدي بشكل عام ممكن انت استنتجت الشيء ذا انا ما قلت فريندز برضو مره احب فريش برنس اوف بيلر أوه. مرة مرة شيء مرة حب حب. شي شيء جميل انك بتتابع اشياء مرة قديمة يعني إيه إيه لا لا انا جوي اشياء كذا حتى في الافلام برضه ما احب انوع ما احب اجدد احب اتفرج الفيلم 500 مرة بعدين ذكرت ويل سميث الكف يا خوي والله مسكين ويل سميث ابغاك انت اللي تتكلم عن ايش تحس بعد الهرجة حقت الاوسكارز هو كان كان يمدي يجيبه بطريقة احسن كان يمدي بس يروح يوش له وكلهم حيضحكوا له ونكتة جميلة وكريس روك حيبطل يقول نكت زي كذا بس يعني ساقة شوية، مرة ساقة، أنا استغربت إنه في البداية كان قاعد يضحك في البداية كان يضحك بس لما شاف الرياكشن حق جيدة اتغير كل شيء وفي الأخير بعاته هي من زمان بهذلته بعاته و... باعته مرة ثانية ودايما بتتكلم تصريحات بصراحة مضرة ضده يا عمي ليش تكي معاها؟ والله حقيقي حقيقي والله عمي. ليش تكي معاها؟ لا تقول لي يعني... حب ولا تقول لي جب يا ما تتكلم تمثيل مين تشوف ال أحسن ثلاثة ممثلين؟ أول ليوناردو يس مرة مرة أحبه شيء شيء مرة عظيم، طبعا ويل سميث. أكيد. ثالث أرني لك واحدة ناصر القصر أمزح. <تصفيق> <تصفيق> ليش تتمنى الشهرة؟ هي مو تمني فاهم، هو هدف، هو حاجة أنا أبغاها لأني تعبت عليها مرة كثير. وطبيعي حاجة بوصل لها بس مو درجة إنه مرة تمني، زي ما قلت لك أنا وقفت أساسا أغاني فترة إيه؟ فالموضوع مو مرة تمني. بس في الأخير هدف أنا مرة نفسي أحققه، وأنا مرة قاعد أتعب عليه. يعني هو أكثر شيء أنا نفسي فيه. زي ما قلت لك اني اوقف في حفله واغني مو حفله بس كذا لا حفله تكون كونسرت لي انا يعني فاهم إيه كل الجمهور جاي عشان يعني بالنسبه للشهره اشوف انه النفوذ والفوائد اللي بتعطيها الشهره شيء كبير احلام ذا الجيل حتى باحصائيات مختلفه عن الجيل اللي قبله الجيل اللي قبله كان حلم إيش كون دكتور طيار مهندس الشهره بتستمتع بتفل بتنبسط تحقق حلمك بس يعني مو كل يعني هو انا عن نفسي يعني انا وصح الراب هدف فاهم إيه؟ بس في نفس الوقت آه مستحيل أني مثلا اسحب على الدراسه او على الجامعه صحيح صحيح ما كان راب يوتيوب اي إيه؟ كان شهره لانه في الاخير انت ما تضمنه فانت لازم تلعب على المضمون اللي هو شهادتك ودنيتك وجامعتك ووظيفتك الحقيقيه طيب شفت حب كبير لكم السين المصري شايف حب كبير لهذا الشيء متى تعرفتوا عليه متى بداتوا تتعمقوا فيه يعني هو انا دخلتي عن نفسي انا في السينما المصري كانت ب كانت شويه متاخره كانت بالهيت حقت الجميزه مروان بابلو وحبه حبه بدأت اتعمق الراب المصري اداني الهام مره للغانة الجديده حقتي والتايب حقها اه عندك زي مروان بابلو مروان موسى مروان موسى بني ادم مره احبه آه ويجس حافروتو عندك الاربعه دول تحديدا صراحه صراحه صراحه يعني اغلب اكثر شيء اسمعه حاليا هم مو الراب الامريكي مو اي تايب ثاني من الميوزك هم وقاعد احاول اسوي ميكس بين التايب حق التراب الشعبي مع كذا شويه بوب مع كذا ميكس كذا مره غريب عجيب قاعد احاول اسويه أيه. ما في سر معين للحب. لو قلت لك هذه السنه لك حق عمل فيتشر مع رابر اسطوري خرافي في السين مين حتختار؟ السين السعودي؟ يس سير ما ينفع السين العربي؟ روح السين العربي اذا مروان موسى كلام كبير شفنا اليانج والرند دعسوا هناك اساسا يعني بدأوا هي. يسجلوا في مصر. هذه رجعنا للنقطة اللي قلت لك هي في البداية هي. شوف كيف ناس كانوا زينا بالضبط وشوف فين وصلوا فشيء يعطيك امل ودافع انه هو شيء قدامك تحقق فاهم؟ فمو صعب انك تسوي تراك مع مروان موسى ولا مروان بابلو ما هو ناس زيهم زيك من نفس مدينتك هي. شوف ايش سووا ايش نتوقع الاعمال القادمة بالنسبة لك؟ البوم اي بي متى؟ كيف؟ ومن شوف البوم صعبه والالبوم يعني حرفيا في المرحله ذي آه يعتبر انك انت بس بتضيع تراكات ما حتاخذ حقه في الفيوز آه البوم متوقع انه حاجه بعيده بس في كثافه سنجلز حتنزل باذن الله عز وجل يعني وانا كل اللي اقدر اقوله وانا واثق من نفسي مره في الهرجه ذي بس الجاي فعلا فعلا حاجه ما ما حفيكم اكتشافها في السين حرفيا ليتس جو واثق من مهرج الجديد 100% ومتاكد منها 100% كلام كبير بالنسبه للالبومات <تصفيق> وتضيع التراكات هذا واقع اساسا طبع المستمع هنا مره مختلف عن برا الناس هناك يتقبلوا البومات ويسمعوا العمل متكامل هنا الناس ابو يدوب يسمع لك اغنيه حرام ترى في رابر كذا اشوفهم مينيف ينزل لك البوم 11 تراك فيوز وعلى التراك الواحد 100 300 حرام عليك انت ليه بتضيع مجهود ووقت وتعب وممكن انه دافع حق التسجيل وحق البوستر على الفاضي كذا يا برو ممكن هي من ناحيه انه تبني كتالوج بغض النظر عن الفيوز وما الفيوز القليله تقدر تقول انه عندي البوم عندي كتالوج انا رابر حقيقي مو الناس اللي لان دحين ما لا. سووا البومات لا ممكن الستايل اللي شفت الناس يسووه اللي هو اوكي البوم بس انزله تراك تراك أيوة نزله أيوة سنجلز وبعدين اجمعوا هذا هو البومي كذا ممكن أيوة. اعطيت كل اغنيه حقه شوف هرية انه انت تنزل البوم بس عشان يكون اوه انا رابر وعندي البوم هذه انا سويتها بنفسي فا خذ العلم مني انا حلو وما انت ما هتستفيد انا في الاخير ضيعت تراكات كانت ممكن لو نزلت سنجلز تكون احسن بكثير بس خطه انك انت تنزل البوم حبه حبه نفس اللي سويناه في خيال ايه آه ممكن تكون فعلا كويسه ويعني هي كويسه ايه. على وقت خيال كانت خيال اكثر اغنيه ضاربة لي والميم برضو مم. خيال ف... اي بي يعتبر ما يعتبر اي بي في تايب هذا حق ليالي وفي تايب برضو حق دريم تيم في ذي كلها حتلاقوه في الاغاني الجايه كويس انه في ستايلين عاده يعني اكثر يا... من ستايلين اكثر من خمسة ستايلات بالراحه تشوفوه. ممتاز بس انت تشوف هل هو شيء مثالي انك تنوع بشكل زياده عن اللزوم ولا لازم كويس. تختار صوره معينه لا شوف مثلا في مرحلتي انا او محمد ميم انه احنا لسه في البدايه أيه انت لازم تجرب وتشوف كل لون أيه عشان بعدين تثبت وترسع اللون اللي يناسبك انت واللون اللي يناسب جمهورك فاحنا حاليا انا اشوف انه لسه انا في المرحله حقت التنويع والتجريب أيه ولازم اجرب اكثر من لون واكثر من تايب اخرج برا الراب اخرج برا الامور هذه واحاول اجرب احاول اني اكرييت حاجه جديده انا هذا الهدف برضو انه اجيب حاجه جديده وتكون هي الوايف فاهم فانت عشان تكرييت حاجه جديده لازم تجرب حاجات جديده وهذه حاجه قال لي عليها اليونج انا برضه حاب اشكره عليها لازم تنوع في الاشياء اللي انت تسمعها انت كرابر لازم تنوع تسمع راب هندي راب الماني راب ايا كان حتى لو مو بس راب عشان انت لما تيجي توقف على المايك تيجي تكتب تراك تيجي تلحن افكارك ما تكون محدده ومحصوره انت مثلا مستحيل تطلع تلحينه وانت تسمع اشياء برا كثير راب الماني هندي ايا كان نفس التلحين اللي حيطلعه واحد محصور في الاندر جراوند السعودي فاهم؟ طبيعي انت حتكون افضل منه بمراحل. طيب بسالك ايش تحس في شيء ممكن يغير نظرة الناس على السين والراب السعودي؟ اولا الرابرز يعني نكون شويه واقعيين لازم تبطلوا شويه تهيؤ، في رابرز فيهم كميه تهيؤ يعني غير طبيعيه، لازم تبطلوا سب، لازم تبطلوا قذف، في سب، يعني وكان احيانا انا اغلط انا اسويها كثير بس برضو مو ما يوصل للقف اللي انت تشوفه في الدسات، الجمهور الجمهور لازم شوف الجمهور عندنا لازم يكون يتحيز لطرف، ولازم يتحيز بتعصب، وهذه حاجة مرة غلط، أنت لازم أولاً أنت بتتحيز هو بكيفك في الأخير، بس لا تتحيز بتعصب. لا أنت مو مع طرف تقوم تسب الطرف الثاني وتقوم يعني في في الأشياء هذه لازم لازم تتحسن في السين، الجمهور والرابرز. اوكي من ناحية الرابر تقول اوكي هذه الاشياء بتاثر بشكل كبير على النظره العامه وللناس اللي نبغى نوصل لهم هذه نقطه ذكرناها اكثر من مره بالنسبه للمستمع التحيز ما يفيدك والتعصب ذا ما يفيدك جدا انا اوكي متعصب كروي مثلا برشلونه واشجعهم لكن اعترف انه الريال اعظم فريق في التاريخ ذاتس هذا واقع من ناحية التحيز ما الأم داعي في الحياة إيش كسبان عادي أسمع للرابر دا والرابر دا في نفس الوقت يعني أيام البيف حق ناز و جايزي أوقف مع الاثنين أسمع لناز و جايزي هذول اثنين هم من أعظم ثلاثة رابرس في التاريخ اللي يعشقوا جايزي أكثر وقفوا مع جايزي ويسمعوا الناس اللي يعشقوا ناز أكثر نفس الشيء يسمعوا الجايزي لأنهم أساطير فما له داعي التحيز ما له داعي أوقف مع ذا أو ذا اسمع وقدر هذا وقدر هذا خليك شخص محايد هنا احكم انه عقلك سليم، لو كنت متعصب في اي شيء التعصب التطرف والاشياء ذي غباء غباء انت غبي كذا وجد. الاغنية القادمة بتصوير كالز مع محمد ميم شرح لي ستايل الاغنية درل انا ماني حابب اشرح انا حاب الناس يروحوا يسمعوا ويسمعوا يتفرجوا ويشوفوا العظمة رابط الاغنية تلقوه في الديسكريبشن روحوا اتفرجوا ستريم في كل مكان لا يوقف قربنا الخاتمه اعظم خمسه رابرز او بشكل اصح الخمسه الرابرز المفضلين بالنسبه لك اللي تسمعهم باستمرار مفضلين بالنسبه لي توب آه، 1 ترافيس ترافيس طب طبعا yeah. الثاني مروان بابلو بعده مروان موسى مروان okay. موسى ثلاثه اليونج اليوم انا اتكلم عن نفسي شخصيا خامسا الشيخ ومفروض الاول بس يعني عشان احترمهم فا اوكي دوس حط الاول <تصفيق> طيب ابغاك توجه رساله للجمهور مبدئيا كذا هي مو مو مو رساله للجمهور هي رساله يعني لاشخاص معينين يب. لانه انا حاسس ان انا في مرحله مره حلوه في مسيرتي وحاب اشكر الناس دول اولا طبعا سمير ابو سمره سمير الهربي بني ادم هذا أول بنادم اداني داني عدة أول بنادم ساعدني كان يديني نصايح مرة كثيرة وحرفين لما بديت أكبر استوعبت إن النصايح كانت كلها في محلة وثانيا طبعا عندك وليد أبو عقا وليد بس بسكتاريس من كنتري ولي طبعا خويم المتوسط فصل واحد فمر معايا بكل المراحل حقتي فمسيرتي كان وكان دائما يديني نصايح برضو هي يعني غلط بس إنه كنا صغار بس يب. شكر شكر كبير أبو عقا أهم شيء الدعم وثالثا طبعا محمد ميم اللي خلاني ما يحتاج ارجع بعد وقوف ما توقعت اني انا أرجع بعده وحقيقي حقيقي ميم سوالي اشياء مره كثيره ورا الكام انتم ما تعرفوها اشياء مثلا ديك مثال مثلا زبطني بعقد مع شركه زبطني باشياء كثيره فهو اللي اساسا كلمني انه اشارك في المسابقه اللي خلتنا نسوي البودكاست حق اليوم فميم ميم شكر كبير حب كبير والامور حب لتس جو لتس جو ورابعا طبعا شكرا ساودي ليست على الانترفيو الجميله هذه انبسطت yeah. مره الشعر. طيب الشيخ يعطيك ألف عافية مقابلة ممتعة وإن شاء الله حنشوفك في التوب في القمة بإذن الله, الله. ساوديالست سلوت